Вибирає одяг для сина, каже вимушений переселенець Харківської області Антон. Все дитині дивлюся, що можна взяти. Ну, що, одяг який. В чому були, то і прийнули. Ну, вдома, ми з села самі. В чому управлялись, то прийнули в машину і втекли. Все. Це просто щастя було, що у нас якесь, ну, документи, хоч паспорти з собою були в машину, а так. А вже добирали сюди люди, хто що мог давати. Ну, були звичайні чоботи ці зимні, ну, як, дутіки, не дутіки, а рибаки, звичайні рибаки. Ну, так би сказати, як наче без хатки. Про бойові дії, через які були змушені покинути домівку, розповідає так. Село розбили практично все. перший час, коли йшов обстріл, ми пересиділи в погрібі, а потім наш родственник з сусіднього села, де зайняли ну, ті. Позвонив, каже, тікайте, зберіть дітей, тікайте, тому що гради на вас наводять. За словами В'ячеслава з Вугледару, хоче вибрати одяг для родини і іграшки для сина. Каже, шукає роботу за спеціальністю електромеханік. Речі, іграшки для дитини, тому що так от покидали, що могли і поїхали. Майже без нічого. З матір'ю, з дітьми, з дружиною. Ну, так, приїхали їхали кудись, подалі від війни, і тут, опинились тут. Я – горний електромеханік. У такий час хочеться допомогти, каже волонтерка Ольга Ідайнека, яка приїхала до Хмельницького з Харкова. Дома дуже тяжко. Терпіти це все, хочеться допомагати хоч чимось, чим я можу для, для нашої країни. Тому я прийшла в цю волонтерську організацію і допомагаю, підбираємо людям речі, записуємо. Реєструємо, якщо є звільнились час, йдемо розкладаємо речі, тому що люди збирають, підвозять нам ще щось. Максимально хочемо допомогти, щоб було всім зручно». Харків покинула. Після перших обстрілів, розповідає Ольга, яка, приїхавши до Хмельницького, стала волонтеркою. Я зламала ногу за пару днів до початку війни і ходила з костелями. Коли проснулися ми від страшних звуків, я побачила, ще, коли почали летіти світові такі шари, я дуже злякалась, бо я була одна з дитини, і я взяла костелі. Добре, що ліва нога, і дуже вдячна Богу, що це ліва нога, а не права. У мене на автоматі я сіла. Як ми доїхали до Києва, я не пам'ятаю. Дивимося приписку, реєструємо, і люди вибирають речі, розповідає волонтерка Наталія Ганзій. Речі. Це також в нас є повний асортимент від зуття до одягу включно. Є постільна білизна, одіяла, рушнички, дитячий одяг. Є дуже багато для немовлят. Це в нас і дитяче харчування, в тому числі. Ось. Тому кожен день ми працюємо з 11 до 3 години, і людей досить багато. Остання поставка дитячого харчування була з Німеччини, говорить Наталія. У нас є обмеження. Наприклад, по памперсах ми видаємо в одні руки по шість памперсів дитячого харчування. От, до прикладу, два пюре, два соки також вологі серветки одна. При реєстрації приходить мама і вказує, що у неї одна дитина, дві дитини, і запитує, чи можна прийти через два дні. Там, допустим, ми розуміємо, що мама знов прийде до нас сюди, звернеться за допомогою, і ми робимо тому такі обмеження, щоб кожному дісталося. За словами Наталії Гандзій, дитячі харчування є для малюків з самого народження до року і чотирьох місяців. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.